කොකියන් දෙමෙලා හොදස් වනා ගන්නවා මොන මොන මොන හරි චොක්සු නද මේ වගේ දෙක එහෙස කියන මම දෙල්හාණි කියලා ඕගොල්ලොත් මේක කරලා බලන්න